It's such a на 0.2, а я иду к вам. San San San. Zuni. To. Todos aguentam. Apartmanit ona, apartmanit ona, apartmanit ona. Муни за мой <говор> голову. Не можно сочетать без товара. Надо кренула влево. Так вот, снизу вести. На, сад сползем дрита в голову. <говор> <говор> Победай, солдат ал���? Šика učí se, a budete tepe. Sam ser unis te... Jde Laborator do Gł Hels A? Мислите се, neverinite. Pogledajte šta sad sledi. Samo brojite do 10 mentalno u svom 6 5 4 3 2 1